Na konci října roku 2010 se konalo setkání s v českým krasu. Ale jak to vlastně začalo? Po deseti tetínských setkáních a za ty patří tetíňákům nehinoucí sláva, jsme se pokusili podobnou akci zorganizovat v Srbsku. Chtěli jsme důstojně navázat na tuto znovu oživenou tradici českého krasu a hlavně ji udržet že podle naší ankety byl o akci stále zájem. Přípravy trvaly bezmála celý rok. Na programu byly samozřejmě exkurze do místních lokalit. Děkujeme tímto našim kolegům. Uskutečnili se nejen přednášky o jeským a historickém podzemí či o aktuálním white Nose syndromu, ale i prezentace několika skutečně archivních film of Alpinisticky založení jedinci si mohli set traverz zlomů na chlun. V rámci programu proběhla výstava soutěžních snímků Čech z Foto. Účastníci se v vybrali vítězný snímek divácké soutěže. Neméně důležitá byla možnost vidět se a prodebatovat uplynulou a budoucí spolupráci s našimi kolegy. Děkujeme všem účastníkům za účast a hezkou atmosféru a děkujeme všem, kteří přispěli k úspěšné organizaci akce. Podle ohlasu se akce povedla a to včetně počasí. Podobné máme odjednáno kolegyz. A proto srdečně zveme všechny naše kolegy a zájemce o podzemí na letošní setkání z v Českém krasu 2011. Naschledanou srdsku.